ومن العلاجات للغمّ أيضًا التسبيح وذنّون إذ ذهب مغاضِبًا فظنَّ أن لن نَقْدِرَ عليه فنادَى في الظلمات يا من في صدرِك هم وفي جوف الليل لك زفرة ويا من ظلمَك من ظلمَك يا من رحلَت أموالُك واليوم أنت مديون وكنت في غِنَى يا من قال الطبيب سرطانٌ دبَّ في بدنِك أو مرضٌ عُضالٌ ها هو على, عاتق على عاتِقِك أو في قلبِك وتلفَّت للخلقُ كلٌّ مشغول جاك الظلمات الغم كما أتت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام الذنّون عندما خرج مغاضِبًا فكان أن الله قدَّر عليه أن يقعَ في جوفِ ليلٍ في جوفِ بحرٍ في جوفِ حوت ظلمات في ظلمات بعد ظلمات وَيُنَاجِي رَبَّهُ هَلْ هُنَاكَ أَمَلٍ لِتَفْرِيجِ كَرْبِ يُونُسٍ وَهُوَ فِي قَاعِ بَحْرٍ فِي بَطْنِ حُوْتٍ فِي ظُلْمَةِ لَيْلٍ وَلَا وَاحَدْ فِي الْمِئَةِ مِنَ الْأَمَلِ لكنه يعرف الله فلولا لولا أنه يعرف الله ما سبحَه ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين سبح وهلل واعترف بالذنب فاستجبنا له ونجيناه من الغم له وحده يا رب وكذلك ننجي المؤمنين له ولكم ولكل مؤمن والله يا احبابي لا يبقى غم وانت تردد هذا ولذلك كيف ياتي الغم الى قلب مؤمن ومعه هذا الدعاء لكن أن تقول الدعاء بلسانك ما يفرج الهم، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الأنبياء قصص عجيبة. أيوب أيوب ثمانية عشر عام يتفجر القيح والدم حتى قذره الناس. دُعاء لا يُكتب في رُبع سطر رَبِّي إِنِّي مَسَّني الضُّر اشفني ما قال اشفني حياءً من الله قال وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم بي من نفسي تدري لماذا ما قال أيوب اشفني لأن يفوِّض الأمر لله إن كان بقائي مريضًا خيرٌ لي عندك يا مولاي فأبقني مريضًا وان كانت عافيتك اقرب فانا مسني الضر الله اكبر ما اعظمها فاستجبنا له فقط اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وتعود العائله كامله والمال والنبوه عادت وجميع المقاييس الماديه تقول لا يخرج ذو من البحر ولا يشفى مرض وعله ايوب من الذي شفاها هو ربك حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء ابراهيم قبل دخوله للنار ما جعلها الله ما الله قادر يطفي النار خلاص يسقط وتطفى لا المعجزه تاتي بماذا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا سبحان الله يعني نواميس الكون وال والذي تجري به الأقدار فيما يعلمه البشر من مقدِّمات معلومة لها نتائج معلومة تتوقَّف جميع الحسابات البشرية إذا أراد الله شفاءك أو غناك أو ذهاب غمَّك فلماذا يا عبد الله لا تلهج بعضنا يبكي ويولول ويشتكي بل بعضنا إذا أهمَّه أمر ما يصلِّي يقول تراني مهموم واصل لين هنا فكني من شرك مسكين انا انا ما عندي ما اقدر اصلي في الجماعه ولا اقوم الليل انا تعبان ارحموني والله ان الرحمه 100 جزء ابقى الله عنده تسعة وتسعين منها وما انزل منها الا واحده واول ايه في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الله الرحمن الرحيم وتبحث عن مخلوق مثلك تريده أن يرحمك وهل عنده شيء والله لا يعطيك أحد شيء إلا بأمر المعطي سبحانه ولا يمنعونك إلا بأمره ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لما قضى صلح وضعك مع ربي يقول أحد الدعاة كنت أسير في طريق فوجدت واحد من الشباب كان يفحط وكان أصحاب صاحب مخدرات و ذاق الهدايه فاستقام وكتب خلف سيارته لوحه زينها مع الله وتزين باختصار يقول يوم زيّنناها مع الله زالت ولهذا عدل علاقتك مع الله بعضنا علاقته مع زوجته ومع امها مع جاره مع مديره صدقون حتى مع مديره تلقاه اكثر هدوءا وخشوعا بين يديه من بين من وقوفه بين يدي الله اذن التسبيح من علاجات الغم التسبيح والتهليل وتجمع بين التسبيح والتهليل والاعتراف بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قلها يا عبد الله رددها وابشر واياك ان تجرب بنجرب التسبيح اسبوعين ان راح الهم ولا ترى اسمحوا لي اسف انت تقايض الله هل تقايض اللهم بعدد انت عبد ما خلقت الا للعباده اخرج زفير صدرك بتهليل يخرج الالم من قاع القلب ويورق من جديد ويعود ربيعا